Það er fræðisvið, það sem í rauninni allt sem við bara manneskjun og mannlegu atferði er skoðað. Við Sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík er búið upp á BS-námi sálfræði, meistarnám í klínískri sálfræði og doktorsnám. Það má segja kannski að sérstaðan í sálfræði háar sést svo að við höfum frekar litla hópa og getum sent hverjum og einu nefnanda miklu betur. Við leggjum áherslu á faglega kennslu og góðar aðstæður til náms. Það sem heillaði mig uppála í greiðina og kannski heillaði marga er að, marga að fara að bjarga öllum sem heillaði hitt líkningu sig. En eftir að ég fór að að lesa sálfræði í framaðarskóla og síðan í háskóla, þá heillaðist í rauninni bara að þessu sem þekkingarleit. Það er bara vísindastarfinu og heimspeikinu sem er liggur á bakið heldur hann bjóst við um að læri rosalega mikið tölfræði, líffræði og náttúrulega klíniska sálfræði og heilsu sálfræði. Mér langar er mest að fara mannustjórnin eða eitthvað svona stjórnastöð og þá fer beint í vinnu sálfræði fyrst mér líklegast. Það eru náttúrulega sem mér við skemmtilegast. Ég myndi segja að allir kennarar sem er að kenna hennar í sálfræði við háskan í Reykjavík séu alveg Eh sérfræðingar á sínum eru metnaðfullir og leggja sig allan fram. Það er eins og hjálpa manni kennurnum. Það er mjög mikilvægt. Nemendur fara í bættungsnám bæði í BSc og Masters sem að heldi sig mjög gott að komast í kennu við storf sálfræðinga og storf þeirra sem eru mentarir í sálfræðisum sem eh markaðsfræðinga og þess okkar. Ég er sem að byrja í starfsnámi hérna í haust í Íslands og í kjölfar því þá hef ég verið að reyna hérna, að Það er ég að vera að vinna með reyndum sálfræðingum og geðlagnum. Er held að bara að þessi reynsla mér alveg nýtast mér mjög vel. Ég get tengt það sem ég hef left í náminu, veginn sem er verið að gerast hér. Að sálfræðingar eru starfandi nánast í flestum fyrirtækjum og stopnunum á einn eða annan hátt. Möguleikanir eru alveg ótal margir. Ég myndi segja námiði Hári hafi verið undirbúinn mjög virkilega vel fyrir bæði námið erlendis og einnig e, starfi hérna hjá Fangilsmálastofnuninni. Eitt mjög ítarlegt nám þar er mikið átt við undirgaggrína hugsun, verkefnavinnan sem að lögvarfæri sem var oft mjög krefjandi og mikil vissulega. Hún endurspeglar algjörlega það sem að vera að gera svo að starfsvættangi. Það er ótrúlega góðir andi en hann hóp sinn sem neystandræni. Allir læra saman fyrir og það er mískræmt líkur. Það er rosa gott félagsleg Þau eru með ymsar vísindafærið sem maður getur skáði og fengið að kynnast alls konar fyrirtækjum og álika. Og einnir eru líka sálfræðileikanir og síðan er ástættið METES og ástættið HR. Þannig að ég myndi segið þetta sé virkilega gott fyrir hérsti. Ég geti eiginlega ekki yndað mér aðra greins sem er meiraskapandi og meiralýfandi. Þetta er náttúrulega uh, ofbúslega áhugavert viðfóngsefni mannneskjan. Mà Man lærum það hvernig skínfærin virkakerfið rugar nú að verka þannig við virkum í hópi. Eh það sem mérist líka mjög heillandi við sálfræðina er að skilja hvernig við getum mögulega haft áhrif á hegðun, og þannig hjálpa fólki að eh uh, leva betra lífi.